І я розкажу перший, перший псалом. «Блажен му, що за радою несправедливих не ходить, не стоїть на дорозі грішних, не сидить на сидінні злоріків, та в законі Господньому його насолода, і про закон його вдень та вночі він роздумує». І він буде, як дерево, над водним потоком посаджений, що розить свій плід своєчасно, і з цілистя нев'яне його. І все, що він чинить, частиці йому. Не так ті безбожні, вони, як полова, що вітер її розвиває. Ось тому то не встають безбожні на суді, ані грішники у зборі праведних. Дорога по праведних знає Господь, а дорога безбожних загине.